שלום וברוכים הבאים לשיעור 31 בשיעור זה נדבר על גיבויות קנית, שמיית אמר ואני אלהווה אתכם. בשיעור נלמד על חלון הגדרות גיבוי התוכנה וכיצד לבצע גיבוי בצורת עקינה. גיבוי המערכת כולל בתוכו שני שלבים עיקריים. שלב ראשון, גיבוי בסיס הנתונים. שלב שני, גיבוי תיקיית המערכת להתקן חיצוני. בואו נתחיל. לביצוע גיבוי במסך הראשי ניכנס לתפריט ההמבורגר, כלים ותחזוקה, בצג גיבוי בסיס נתונים. לפני ביצוע הגיבוי, נסביר בקצרה לאפשרויות השונות הקיימות במסך. נתיב מקומי ורשתי מוגדר באופן אוטומטי ומציג את הנתיב בו נמצא שרת הנתונים. מספר גבצים מקסימלי מציין את מספר הדורות של הגיבויים שהמערכת שומרת. כברת מחדל נגווה מספר מקסימלי של עשרה גבצים אחרונים. כמובן מספר זה ניתן לשינוי, בתאם לדרישות משרדך. נתיב מסמכי מציג את נתיב תיקיית המסמכים של המערכת ומוגדר באופן אוטומטי כחלק מהתקנת התוכנה. ניתן לשנות את הנתיב במידה ובמשרדך קיים שרת יהודי למסמכים. נשים לב שהגיבוי המסמכים אינו חלק מתעליר גיבוי בסיס הנתונים. במהלך הסרטון נלמד כיצד לגבות תיקייה זו. הקפטור הצג מסמכים שאינם בנתיב הראשי נועד להציג מסמכים שלא שמורים בנתיב המסמכים, ועלולים לא להיקלל בתעליר גיבוי המערכת. לאחר שעברנו על הסעיפים השונים, נלחץ על הכפתור הכתום לביצוע גיבוי בסיס הנתונים. בסיום הפעולה, המערכת יוצר את קוביץ גיבוי ומתקבלת הודעה כי הגיבוי מוצא בהצלחה. השלב השני והאחרון יהיה לגבות את תקיית המערכת אודילייט לעתקן חיצוני. שלב זה הכרחי במידה ויהיה צורך לשחזר את הנתונים עקב תקלות שונות במחשב. תקייה המסמכים, שבלונות, נתוני הוצאה לפועל וקבצים חיוניים נוספים. לגיבוי התיקייה נעתיק אותה לעתקן חיצוני. ההעתקה יכולה לעשות באופן ידני או באמצעות תוכנות גיבוי אודיות. אנו ממליצים לייעזר באיש מחשיבים לביצוע גיבוי זה. בכל ספק ושאלה בנושא הגיבוי, ניתן ומומלץ לפנות לצוות הטכני שלנו בטלפון 03-636-7000-5. זהו לבינתיים. למדנו כיצד לבצע גיבוי של הנתונים, يبقى جهاز بشيو ربا بينو سمودو